مرحبا أهلا وسهلا فيكم جميعاً اليوم حبيت من خلال هالفيديو هذا اني اخبركم على نزول الفيديو الجديد من يومين بقناتي قناه دوجا اند لايف صراحه الفيديو كان بخص موضوع كيفيه دخول دوله الامارات العربيه المتحده الموضوع هذا كان بهتر علي كثير كثير كثير وحتى من زمان من الناس اللي فعلا مهتمه وراغبه لدخول الدوله سواء للعمل او الدراسه او زياره not يعني البلد فعلا تستحق الزياره فنزلت اول فيديو شرحت فيه الطرق الرئيسية والقانونية وبعض النقط المهمة طبعا بس اكيد ما راح يكون اخر فيديو لانه راح تكون سلسلة متتابعة متكاملة سوري متكاملة وشاملة لكل النقط المهمة جدا في نفس الموضوع بس طبعا قناة الدوجا اند لايف ما بتخص بس موضوع دولة الامارات العربية المتحدة بالعكس هي اسم على مسمى معناته راح تكون تناقش وتطرح كل المواضيع في كل المجالات في كل المواضيع اللي بتخص حياتنا اليومية اللي بنعيشها سواء في العمل أو الدراسة أو في الحياة العامة أو الخاصة Why not? فاتمنى ان تزورون القناه وتشرفوني بـ بـ بتعليقكم لانه من خلال تعليقكم صراحه راح استمد قوتي وراح اخذ النقطه المهمه جدا اللي لازم اطرحها في كل فيديو فالقاكم باذن الله في الفيديوهات القادمه كير ستاي سيف وسي يو سون والقاكم ان شاء الله في الحلقات القادمه او في الفيديوهات القادمه باذن الله مع السلامه